Пройшов відкрите тестування 9.7, де завозили не тільки українську локалізацію і змінення та тиха танків і гілок, а й додали нову гілку китайських легких танків у главі з 132.1. У цьому відео ми обговоримо нову механіку на 9-му і 10-му рівні і як грати на кожному танку гілки. Поїхали! Шостий рівень. Початок гілки. 5916. Зовні схожий він на Type 62, і що логічно схожий його геймплей. Одразу скажу, новачок цей дуже мобільний, тому світити буде краще багатьох. Але тепер назріває питання: якщо попадеться Хімельсдорф або Перевинне місто, прийдеться просто накидувати урон, обходячи танки з флангу. До того ж, він має хорошу гармату. Йому, як і усім МТ-шкам цієї гілки, зробили незвичну альфу. Так, наприклад, наш шостий рівень буде мати 170 одиниць шкоди. На цьому танку буде складно грати принаймні новачкам, які захочуть прокачати цю гілку. Досвідчені гравці будуть грати на ньому добре, я думаю, через свою мобільність і ДПМ. 5,2 секунди КД дозволять накидувати не тільки з дистанції за рахунок хорошої точності і зведення гармати, а й завдяки тому, що ви будете крутити різні танки. Мобільність нам дозволятиме це робити. І ще я не сказав, на покупку 59-16 буде потрібно трохи менше 20 тисяч. Досвід тому вже зараз накатуйте бої на 5 рівні, якщо хочете прокачати гілку у перші дні. ТТХ кожного танку я докладно обговорювати не буду. Скажу тільки параметри гармати і як грати. Геймплей від 6 до 8 рівня в принципі нічим не відрізняється, але на 9 рівні він кардинально змінюється. Але до цього ми підійдемо трохи пізніше. Сьомий рівень. ВЗ-131. Знову ж таки схоже за зовнішнім виглядом на Type 62 Але гармата має відмінності. Так, наприклад, покращена Альфа. Так, всього лише на 10 одиниць, але вони іноді можуть вирішити бій. Намагайтеся дуже обережно підсвічувати ворогів активно або пасивно у кущах. Обережно тільки тому, що ми знаємо, що відбувається на сьомому рівні, усілякі винищувачі крушителі і тому подібне. До того ж, наш новачок не має взагалі бронювання, хоча і має округлу башту. Вона максимум буде рятувати від пострілів маленьких калібрів. Якщо все ж таки світити пасивно, вам буде допомагати маленький силует танку, тобто його маскування. Танк реально дуже маленький, навіть такий самий, як 10 рівень. Скажу, що вони всі приблизно такі самі. На покупку цього товариша вам будуть потрібні 62 тисячі звичайного або вільного досвіду. Восьмий рівень – ВЗ-132. Швидкий, мобільний, з високою альфою у 301, одиниць, але без ДПМ, бо КД 8 секунд. Танк виключно для світла, їде він максимально 64 км на годину, проте набирає від свою швидкість повільно. Знову ж таки, або світло, або накидування дамагу з дистанції, або крутячи ворожі танки. Переходимо далі. Дев'ятий рівень – ВЗ-132. А, перший представник цієї гілки з нового механіку, про яку я розповім пізніше. А ви поки підписуйтесь на канал, щоб не пропускати усі цікаві відео. Цей легкий танк має аж 330 альфи і ДПМ у 2900. П-900 Карл – це дуже хороший показник для ЛТ 9 рівня. Хороша мобільність, огляд, маскування – все, що потрібно для стабільного нанесення шкоди з дистанції або у тилу ворогів, але також для світу ворожих танків. Старайтеся постійно переміщатися по мапі, шукаючи собі більш вигідну позицію, паралельно завдаючи шкоди. Але будьте обережні, усі танки нової гілки не мають аж так хорошого пробиття. Тому об'їзд тяжких танків з боку – це оптимальний варіант для завдання до магу 10 рівень VZ-32-1 можу сказати, що це, мабуть, буде найкращий легкий танк гри навіть не враховуючи ТТХ, які тут доволі непогані. Чисто через унікальну механіку його можна вважати імбою, яку всі вважали дурною і безгундою, у тому числі і я. Дивіться уважно на екран. Ось я стою без засвіту, роблю постріл і над супротивником з'являється око, але воно з'являється прямо миттєво, яке означає те, що ми у засвіті. Проте вона ще показує, коли ми вийдемо з нього. Коли око зникає, це означає, що супротивник нас не бачить помітити, що звичайна лампа з'являється тільки через 3 секунди. Ось ця фішка нової механіки буде робити бруд у рандомі. Особливо, якщо ти залишився один проти трьох. Гармата теж буде допомагати в отримання колобанова або просто наносити шкоду. Пушка має аж 3,5 тисячі ДПМ і 5,5 секунд КД. Щось, кажу, виглядає дуже інбово, якщо порівнювати з тим же Т-100 ЛТ або Вікарсом. Можна навіть назвати нового китайця достойним конкурентом серед ЛТ-10. Світити і наносити урон буде одне задоволення. Однак, хочу вас попередити, у всіх танків гілки дуже серйозна хвороба. Називається вона –5КВН, а також низьке бронювання. Ось вам наглядний приклад. На цьому я би хотів закінчити. Дякую усім, хто подивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть ваш царський коментар для просування українського контенту по танкам. Побачимось у наступному цікавому відео.